Una empresa familiar, metal·lúrgica i industrial. Amb el que és una empresa familiar, la gràcia que té que tenim visió a llarg termini. És una empresa de 214 anys d'història i això vol dir moltíssim, vol dir que t'has adaptat a tots els canvis. No? Si ens posem a 214 anys enrere, n'han passat moltíssimes. Només agafen els últims tres i ens quedaríem servits, no? però, però n'han passat moltes. Per tant, ens hem anat adaptant i això vol dir que Treballem amb visió de volem seguir estant i per tant ens adaptem al que ens va passant com a humanitat. Moltíssima gent no?, parla de la sostenibilitat i a vegades fins i tot se'n fa una mica malús. ús. Tota la vida s'ha treballat amb coure, però des dels anys 80, per una peculiaritat de, del moment de la companyia, doncs es va haver de fer un replantejament al 100%, un canvi de volta a mitjó. I allà doncs es va fer una aposta molt gran per una... Bueno, va venir gent, no? En aquest sentit, doncs, la família actual, doncs, van arribar i probablement per desconeixença van trencar tots els paradigmes i van sortir del marc. I això, doncs, el que els hi va permetre, doncs, va ser realment desenvolupar aquesta tecnologia que tenim avui i que el que permet que una cosa que no té cap valor perquè ha acabat el seu cicle de vida, o sigui, l'acabaries portant a la deixalleria, doncs, tornar-li a donar una vida. I això, doncs, et permet portar la màxima expressió del concepte de sostenibilitat des de la vessant ambiental. I això t'ho permet, perquè el cobre té una peculiaritat que no la té moltes altres metalls, que és que tu el pots reciclar tantes vegades com vulguis. Una empresa, quan, quan està relada a un territori, forma part d'aquell territori, comparteix els neguits d'aquell territori. I una empresa té capacitat de donar ocupació, una empresa té capacitat de desenvolupar talent, i tot això nosaltres ho tenim molt en compte. Nosaltres el que estem lluitant és per sigui una empresa moderna, que una empresa que la seva raó de ser és transformar el mercat, és a dir, acompanyar-lo cap als reptes que la societat té.